දැනට දින කීපයකට කලින් මම මගේ Telegram channel එකේ vote එකක් දාලා තිබ්බා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මොකක්ද ඕනි කියලා. ඉතින් දැන් මාස දෙකකට කලින් තමයි මම අන්තිම වීඩියෝ එකක් upload කරලා දීන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා ආයිමත් වීඩියෝක් කරන්න. ඉතින් මම Telegram channel එකේ දැම්මා vote එකක් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් vote කරලා තිබ්බේ how can we add paid promotion tag to our youtube videos කියන paid promotion tag එක add කරන විදිහ විතරක් කියලා දෙන්නේ නැතුව YouTube එකට ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් නැත්නම් content එක add කරන්නේ අපි දැන් යමු වීඩියෝ iBon game blog ගන්න ඉතින් ඕගොල්ලෝ මගෙලා ඉන්න අද ටියුටෝරියල් YouTube channel එක ඇතක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ කොහොමද YouTube වල වීඩියෝක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ web mobile user කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Google Chrome එක open කරලා uh, YouTube එකට log වෙන්න youtube.com කියලා type කරලා ඉතින් ඒක YouTube වල log වුණාට uh, desktop එකේ උඩ බලන පලයන 33 ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා එතන යට තියෙනවා desktop site කියලා එතෙන් ටික් එකක් දාගන්න. ඉතින් ඒ එතන ඉහාට දැන් මම කරන විදිහටම ඕගොල්ලන්ට ෆෝන් එකේ වම් ෆෝන් මොබයිල් user කරන්න පුළුවන්. ඉතින් PC කරන කට්ටියට PC එකෙන් මම මේ කරන කරන්න බොලයි ඉතින් දෙක මේකයි දැන් මම කියු විදිහට මොබයිල් user කෙනෙක් desktop site එකට ටික් එකක් දාගත්තොත් මේ මම කරන්න. ඉතින් බලන්නට ඕගොල්ලෝ YouTube වල ගුණාරපසේ ඕගලන්ට මෙන්න දැන් කැමරා අයිකන් එකක් බලලා කරන්න. ඉතින් මෙතන ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ කියලා. ඉතින් මොබයිලරත් පෙන්නන්නේ එහෙම්මමයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ කියන එකට කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලෝ ඕගලම් වරන් එනවා. youtube studio එකට ඉතින් youtube studio එකට log මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න මෙතනින් select file කියලා බලා ගන්න පුළුවන් එනවා. ඉතින් මේ select file geneකට එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ කෝගලන්ට මෙතනින් ගහන්නලා upload කරගන්න පුළුවන් select කරලා file area එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට පුළනටම ඕගොල්ලන්ගේ title එක දිනනවා. ඉතින් මම මෙතන title එක විදියට type telegram tip කියලා telegram tip කියලා media type කරන්න ඉතින් ඊට පස්සේ description area එක වල කැමති දෙයක් ටයිප් කරගන්න ඊට පස්සේ මෙතනදීනවා thumbnail ල Playlists එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ ඊට පස්සේ සීරිස් সিলেক্ট කර Li වල Playlists radii box වලට ටික් කරන්න. එතනින් බලලා ස්ක්‍රෝල් කරාට පස්සේ මෙතන audience එක මෙතන audience එකේ තියෙන්නේ ළමයින් ළමයට, يعني මේ ළමයින්ට ක්‍රියේට් කරන වීඩියෝයක්ද නැත්නම් කවුරුහරි වැඩිහිටියන්ට, يعني 18 වෙනු့ උඩ කරන වීඩියෝයක්ද කියලා. ඉතින් මම මෙතනින් mogiel ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලන්ට බලම් කරන්නේ මෙන්න show mogiel තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලන්ට ඒগুඩ ක්ලික් කරන ඊට පස්සේ පහලට ස්ක්‍රෝල් කරගන්න පුළුවා. දැන් තමයි ඕගොල්ලෝ මගේ Telegram channel එකේ vote කරලා දීබ්බ ඉතින් මෙතන ඔයාලන්ට paid promotion කියලා topic එක මේ තියෙන්නේ ඒ section එක. මෙතන ඔයාලන්ට my video content paid promotion මෙන්න මේ විදිහට ටික් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මම කියන পেইඩ් ප්‍රොමෝෂන් එකේ ටික් එකක් දාලා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගත්තාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝස් වල ඉන්ක්ලූඩ් পেইඩ් ප්‍රොමෝෂන් කියන බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වෝට් කරලා තිබ්බ එකද එක ගැන දැන් කතා ඉතින් අපි ඉස්සරහට යමු වීඩියෝ ඉතින් පහළට ස්ක්‍රෝල් කරනකොට ආවට පස්සේ hashtags වලට ටයිප් කරගන්න පුළුවන් කියලා දාලා ඕගොල්ලෝ කැමති එක ඕගොල්ලන් ටයිප් කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ language කිල්ලනවා මම මෙතන සිංහල කියලා දෙනවා මම මෙතන සිංහල කියලා දෙනවා ඊට පස්සේ caption certification එක මෙතන නන් දාගන්න ඊට පස්සේ report පස ගලන් ඔුලන්ගේ ප්‍රයින් සත් එක්ක ඉන්න තැන මෙතනින් පෙන්න්නවා ඉතින් නොම මෙතන නිකම් ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙන ශ්‍රී ලංකා කිය මෙත නග ු ශ්‍රීලංකා කිය එගු ලිාම ඉට පස ශ්‍රී ලංකා කිය න ඔගොල්ල ඉන්න තැන මුකුත් කටෙන්න්නේ නිම් ශ්‍රී ලංකා කියලා විතරයි බැටෙන්නේ ඉතින් දැන් තමයි හොඳ මහරි රහලදන්නේ ලයිසන් එකයන කතා කරන්න ඉති ගොඩක් කට් තිනවා අනුගේ කන්ටෙන්ට් හොරකම් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ channel වලට අප්ලෝඩ් කරනවා ඉතින් මෙතන ඕගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කවුරු හරි එක වීඩියෝයක් අරන් ඒගොල්ලන්ගේ channel එක අප්ලෝඩ් කරොත් ඕගොල්ලන්ට report එකක් දෙනुभohama ඒ වීඩියෝ එක banned හදන්න මෙන්න මේ license එක දාගන්න සාමාන්‍ය වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනකොට හැමෝගෙම වගේ තියෙන්නේ Uh, standard youtube license එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක creative commons attribution කියන license එකට change කරනවා video එක upload කරනකොට. නැත්නම් අනිත් කට්ටිය ඔය කරන්න තියෙන ඉඩකඩ හොදටම වැඩි. ඊට පස්සෙත් આයි පල්ලට කරනවා. ඊට පස්සේ category තියලනවා. ඉතින් මම දැන් තියෙන්නේ science and technology කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් comments and සوري වීඩියෝsel නෙමෙයි කමෙන්ට්ස් වල රේටින් වැඩි වෙන්නේ නෙමෙයි අ අන්තිමට ඔබාලා තියෙන කමෙන්ට් එක පෙන්නන්න නිමෙ දැන අ යුනිවර්සිටි කියලා දානවා ඊට පස්සේ නැ ස්ටෙප් එක. ඉතින් ඒ ස්ටෙප් එකේ ඔයගලන්ට ඕගලන් වීඩියෝ වලට සබ්ටයිටල් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ක්‍රීන් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ කට්ස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් ඔයගලන් පෙන්නanak සබ්ටයිටල් ඇඩ් කරන විදිහ. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕගොල්ලෝ උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයගොලු කොමඩි කරනවනම් Uh, file එක අප්ලෝඩ් කරන්න බුල නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට manually type කරන්න බුලන් ඕගොල්ලන්ට ඕනින් ඒව ඉතින් manual type කරගෙන ඉවරලා මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට done කියන උඩ ක්ලික් කරන්න බුල manually විතරක් නෙමෙයි type කළා done කියල ක්ලික් කරන්නේ ඕගොල්ලෝ file එක ගෙනහලා e uh, add වෙලා මෙතන done කියන උඩ ක්ලික් කරන්න ඉතින් මෙතන done කියන උඩ කරනවා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ සබ්ටයිටල් ඇඩ් කරාම එක ළමයි එන් ස්ක්‍රීන් කියන එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමතින ඉතින් ඕගොල්ලෝට ඕගොල්ලන්ගේම ইউনিස් ක්‍රියට් කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් මෙතන තියෙන එලිමන්ට්ස් ඒක ඕගොල්ලන් කැමති එලිමන්ට් එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන මම ක්‍රියට් කරගත්තු එලිමන්ට් එකක් මේ channel 3 එක වීඩියෝ එකක් වැඩෙන විදිහට ඉතින් මම මේ එලිමන්ට් එක ක්‍රියට් කරගන්නවා ඒ එලිමන්ට් එක This, video videos tika upload කරනකොට ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඊට පස්සේ ඔන්ලයින් අප්ලෝඩ්ඩ් එනැත්තම් ඕගොල්ලන්ට මෙතන වීඩියෝ කියන කැටගරියෙන් මේක උඩ ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලන්ට කැමති වීඩියෝ එකක් තෙන්දා ගන්න ආඩක් ඇක් කරනවා ඒක වීඩියෝයක් වෙන්න පුළුවන් ප්ලේලිස්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් channel එකක් වෙන්න පුළුවන්. අ ඉතින් මම මෙතනින් වීඩියෝ එක කියන එකකට තමයි ඔය අපි කාඩ් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් එතෙන් ඊට පස්සේ මෙතන save කියන උඩ click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යන්නේ අපි ඊළඟ ස්ටෙප් වලට. ඉතින් මෙතන next clear කියලා click කළා. කියන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ check ins වල කරනවා. මෙතන මේක කොපිරයිට් වදිනවද? මේ වීඩියෝ එක මොනවාරි කොපිරයිට් වදින්නට ට්‍රැක් තියෙනවද කියලා ඒගොල්ලෝ බලනවා. i next panel වල ක්ලික් කරන්න. දැන් තමයි අපි අන්තිම හරියට ඒක තමයි visibility කියන chart point එක, ceiling ඉතින් මෙතන ඕගලන්ට ඕගලගේ වීඩියෝ එක ප්‍රයිවට් එකක්ද නැත්නම් unlisted එකක්ද public එකද නැත්නම් දැන් live යන්න ඕන වීඩියෝ එකක්ද ඕක ඔයා දැන් අප්ලෝඩ් කරන්නේ නැත්නම් ඕගලෝ දැන් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා මේක වාගේ channel එකේ publish වෙන්න ඕනි දිනේ පව ඕගලන්ට මෙන්න add කරන්න පුළුවන් දිනේ වේලාව වගේ දේවල් add කරගන්න පුළුවන් ඉතින් කොහොම හරි ඕගලෝ ඒක ටික ඔක් කමෙන්ට් කරලා live මෙවනම් දාලා මෙතනින් publish එතන ෂෙඩියුල් කියලා දෙන්න. මෙතන අනිවාර්යෙන් මේ දිනේ දාලිවල ඕගොල්ලෝ දිනේ දානවනේ ෂෙඩියුල් කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ දේ ලෝඩ් වෙලා, ඉතින් ඊට පස්සේ මේ දේ ලෝඩ් වෙලා මෙහෙම අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන් බලන්න පුළුවන් වෙන මෙතන අ ප්‍රසෙන්ටේජ් කියලා වගේ දේවල් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ එක ඇතුලේ. ඉතින් අන්න කියන්නේ අමතක මගේ ඉස්සෙල්ල තිබ්බ NTG Studio කියන channel එක මම කරන්නේ නැවතුනවා. ඉතින් ඒ channel එක දැන් නැහැ. ඒ channel එක කරන්නේ මගේ ආලෝයෙක් දැන් ඒ channel එක කරන්නේ. පුළානගෙන් support එක දෙන යාරත් මම පල්ලෙ description එකේ ඒකේ channel එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් අද video බැලුවට thank you. ඊළඟ video අපි ආයෙම හම්බවෙනවා. අපි subscribe කරලා ගියා නම් ඒක මතක් කරනවා.